السلام عليكم الاخوان تمناتكم تكونوا بخير وعلى خير هذه اول حلقه من سلسلة ديال الحلقات اللي غادي نخصصها لاعظم الشخصيات اللي مرت في التاريخ ديال المغرب الشخصيه اللي نهضر لكم عليها اليوم للاسف اغلب المغاربه واغلب المسلمين ما كيعرفوهاش اللي نتكلموا عليها اليوم هو مؤسس دوله المرابطين هاد الدوله هذه اللي كنعتبرها شخصيا انها من اعظم الدول اللي دازت في التاريخ ديال المغرب تخيل معايا إنه المغاربة في هاد الفتره هذه اللي قبل تاسيس ديال دوله المرابطين كانوا المغاربه متبعين الديانه البرغواطيه شنو هي الديانه البرغواطيه هي الديانه اللي جابها صالح بن طريف صالح بن طريف ادعى النبوه وادعى انه نزل عليه قران اخر بالامازيغيه من ابرز التعليمات دياله الصيام ديال الرجاء بعوض رمضان واباح الزواج باكثر من اربعه ديال النساء ملي وصل للسن ديال 47 اختفى وقبل ما يختفي علم الاتباع دياله على انه غادي يرجع ولكن في اخر الزمان وتخيل معي المغاربه كانوا متبعين الديانه هذه وكانوا متشبتين بها نرجعو للموضوع ديالنا أقصى الجنوب ديال المغرب يعني موريتانيا حاليا كانت واحد القبيله الاسم ديالها قداله الزعيم ديالها الاسم ديالو يحيى بن ابراهيم يحيى بن ابراهيم كان يلاه تولى الزعامه وشاف بان المواطنين ديال القبيله ديالو محتاجين اللي يرشدهم واللي ينصحهم واللي يصلحهم على المستوى الديني والاخلاقي كانوا حرفا واحد الدرجه كبيره وكانوا تاثروا بالديانه البرغواطيه يحيى بن ابراهيم كانت المعرفه الدينيه ديالو قليله بزاف لدرجه انه ما كانش كيعرف حتى اركان الاسلام ولكن كانت عنده واحد الرغبه حقيقيه انه يصلح نفسه ويصلح القبيله ديالو وبالفعل واحد العام قرر انه يحج وهو رجع داز على مدينه القيروان في تونس وطلقت تما بالشيخ والعلامه ابو عمران الفاسي وكريسكي غابو كيزاو في الشيخ يقول له صيفط معايا شي واحد من طلبه العلم ديالك يمشي يعلمنا الدين الشيخ ابو عمران الفاسي كتب واحد الورقه واعطاها ليحيى بنراهيم قال له خذ هذه الورقه هذه ومشي اعطيها لصاحبي وصاحبي هو اللي غادي يقوم معك باللازم صاحبه كان هو الشيخ العلامه وجاج بنزله اللمبي وبالفعل يحيى بن ابراهيم يحيى بن ابراهيم مشى عند الشيخ هذا واعطاه الرساله الشيخ وجاج وافق ورسل احسن اللي كان عنده واللي هو عبد الله بن ياسين عبد الله بن ياسين هو مؤسس الدوله المرابطيه دابا بقوا معايا شوفوا كيفاش أن طالب عادي فقير في الصحراء غادي اسس اعظم دوله من الدول اللي دازت على التاريخ ديال المغرب عبد الله بن ياسين مشى يحيى بن ابراهيم وصلوا القبيله وغير وصل عبد الله بن ياسين بان لأن الاوضاع ماشي هي هذيك وان الناس في واحد الغفله في واحد الضياع اللي ما يتصورش لدرجه انه جبر يحيى بن ابراهيم اللي هو زعيم ديال القبيله اللي مشى معاه انهم بتسعود ديال النساء بدا يحيى بن ابراهيم كيعرف الناس ديال القبيله ديالو على عبد الله بن ياسين وكيقول لهم بان هذا هو الاستاذ ديالكم اللي يعلمكم الدين واي حاجه قال لكم خصكم تسمعوا وبالفعل بدا عبد الله بن ياسين كيعلموا التوحيد والفرائض والاسلام الى اخره لكن بعد واحد الفتره بداوا المشاكل الاسياد ديال قبيله كدالا بداوا كيحسوا بالخطر لان عبد الله بن ياسين كان كيساوي ما بين الغني والفقير وكان كيحرم الغش في الميزان والسرقه والاعتداء واستغلال السلطه. بداو الاسياد ديال القبيله كيحرضوا الناس على عبد الله بن ياسين. قالوا له قبلوا من الدين ديالك اي حاجه الا رجم الزاني وقطعيه السارق، هادو ما نقدروش نتذاكروا عليهم. بداو كياديو وكيضيقوا عليه مجال الدعوه لدرجه انهم واحد النهار غادي يحرقوا له الدار ديالو. طيب عبد الله بن ياسين ما قدرش يستحمل الوضعيه في القبيله وقرر انه يخرج منها، رغم ان الزعيم ديال القبيله يحب ابراهيم كان كي يطلب منه انه يزيد يصبر ويتشبت بالدعوه دياله. من اللي شافوا يحيى بن ابراهيم على انه مصر على الهجره نصحوا انه يمشي لواحد الجزيره اللي جات على الحدود مع غانا واللي محاطه بنهر النيل. عبد الله بن ياسين وافق عجبته الفكره مشى لتما ومشاوا معه سبعه ديال الافراد. ملي وصل عبد الله بن ياسين لديك الجزيره ومعه التلاميذ ديالو قرر انه يسمي ذاك المنطقه منطقه الرباط وسمى الاصحاب ديالو والاتباع ديالو المرابطون. وهذا هو اصل التسميه ديال دوله المرابطين. ودع السيد عبد الله بن ياسين والتلاميذ ديالو وبداو الناس كيصيفطوا ولادو مع عبد الله بن ياسين باش يعلمو الدين وبداو الطلبه كيتوافدوا عليه بكثره تخيل واحد المدة قصيره وصل العدد ديال الطلبه ديالو ل طالب ونزيدكم ما كاينش كيعلمهم غير الدين كيعلمهم الدين وكيعلمهم من القتال وكيعلمهم كيفاش انهم يصبروا على الحياه في أقصى الظروف وبين على ان عبد الله بن ياسين كانت عنده استراتيجيه وكان عنده هدف بعيد المدى اذا عبد الله بن ياسين اصبح عنده 1000 عالم مقاتل دابا جات المرحله ديال التحرك عبد الله بن ياسين قرر يصيفط كل شاب للقبيلة القبيله ديالو يقوم بالدعوه تما وبالفعل كانوا كيمشيو يعلموا الناس وكيرجعوا عند عبد الله بن ياسين وكبشروا بان الدعوه ديالو لاقت استحسان وقبول بقات الامور ماشيه هكذا حتى واحد النهار عبد الله بن ياسين غادي يقرر يلتقي بجميع الرؤساء والزعماء ديال القبائل اعقد معهم اجتماع وهذا الشيء ما كيقول المؤرخين على انه دام سبيعيا. سبع ايام هو كيحاول يقنع الزعماء ديال القبائل على انهم ما يوقفوش ضد الدعوه ديالو لكن للاسف الزعماء كانوا كيرفضوا الدعوه ديال عبد الله بن ياسين هنا عبد الله بن ياسين غادي يخاطب الاتباع ديالو وغادي يقول لهم المقوله الشهيره قد ابلغنا الحجه وانذرنا واعذرنا وقد وجب علينا الان جهادهم فاغزوهم على بركه الله بالدارجه قال لهم حنا دابا عملنا اللي علينا والناس بغات الاسلام ولكن هاد الزعماء هادو راه غادي يوقفوا لنا في الطريق ديالنا اذا ما يصلح معهم الا القتال والحرب عبد الله بن ياسين ذاك يحشد القوة ديالو، ووصلوا عدد الأفراد اللي مستعدين يقاتلوا معاه إلى 4000 مقاتل. انطلق بهم قبيلة قدالة هي اللولانية اللي كانت تطرداتو، وانتصر عليهم، وهادشي كان عام 1434. ومن بعد مشى لقبيلة المتونة انتصر عليهم، وفرض السيطرة الكاملة ديالو على ذيك المنطقة. قبائل صنهاجة اللي بقات كاملة، ملي شافوا الانتصارات ديالو، والعدل ديالو اللي كيطبقوه في المناطق اللي كيفتحها، قرروا أنهم يبيعوا. انا عبد الله بن ياسين شبل ان المرحله كتطلب على انه ينظم الدوله ففرض الزكاه وفتح بيت مال المسلمين ونظم الاقتصاد والتجاره القوه ديال عبد الله بن ياسين زادت والمرابطين زادوا تقوا وشاف عبد الله بن ياسين بانه جات المرحله على انهم يواجهوا البرغاطه نسيت ما ذكرت واحد المعلومه هو انه عبد الله بن ياسين ملي فتح قبيله قداله عين يحيى بن ابراهيم اللي كان وزعيم ديالها قائد للعسكر فعبد الله بن ياسين مع يحيى بن ابراهيم قادوا اكبر غزوه واكبر حمله على البرغواطيين وانتصروا عليهم ولكن للاسف عبد الله بن ياسين تجرح جروح بالغه في هذه الحرب هذه وحاسب الرصبه انهم قالوا له يموت ووصل اتباع ديالو بانهم ما يتحربوش مناتهم وانهم ما تغرونش القوه ديالو وبالخصوص انهم ما يتنازعوش على السلطه مات عبد الله بن ياسين رحمه الله عام 451 للهجره واتفقوا المرابطين على انهم يعينوا ابو بكر اللمتوني. خليفه من بعد عبد الله بن ياسين. ابو بكر اللمتوني غيكمل المسيره ديال عبد الله بن ياسين وغيستمر في الفتوحات حتى يتلقى بولد عمه يوسف بن تاشفين ويتنازل له على الحكم. في عهد يوسف بن تاشفين غتوصل دوله المرابطين للاوج ديالها على مستوى اقتصادي والعسكري والسياسي. في المسألة حلقه نقول لكم شخصيا شنو استفدت من هذه القصه هذه. اول حاجه اذا قارنا التدين ديال المغاربه في هذا العصر هذا مع المغاربه في ذاك الوقت فالحمد لله كنضن على أن نحسن منهم 1000 درجه. ثانيا عبد الله بن ياسين بغى الاصلاح. وشاب بلي ان احسن نموذج للاصلاح هو السيره النبويه فملي تعرض الاضطهاد من قبيلة ديالو هاجر تما بدا الدعوه بدا نشر العلم وحتى حسب أن الشوكه ديال المرابطين تقوات ديك الساعه بدا المواجهه مع القبائل اللي كانت ضد به وفي النهايه كان الانتصار والفتح المبين إذا كان عندكم اي اقتراحات ديال شخصيات اللي بغيتوا تعرفوا عليها اكثر ما عليكم الا توصلوا معايا في التعليقات ولا على الخاص وغنخصص لها ان شاء الله إذا عجبتكم الحلقه دعموني بلايك وبارطاج وتهلاو